Najbolj sem bila vesela prejšnji teden, ko me je unukinja stara deset let rekla: "Nona, a veš? Mi bomo tudi kmetje, ko bomo veliki, zato ker moramo nadaljevati tradicijo vašo." Za lidel dobavljamo paradižnike, bučke in malencane. Naša zadruga je stara že skoraj 75 let. Združujemo predelovalce iz vseh štirih obalnih občin iz Zaledja. ko vidim, da predelek diha, da živi, da smo naredili vse tako, kot mora biti in to je največje zadoščenje, ki ga v tistem trenutku začutiš.